السلام عليكم مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا وقت وقت صلاة الفجر اليوم يوم الاحد المسجد الكبير مدينه سماره لا اله الا الله ولا بعد صلاة الفجر ان شاء الله مشاهدي الاعزاء سوف نذهب الى السوق وننقل لكم الثمينه المواشي ان شاء الله باذن الله تابعوا معنا مشاهدي الاعزاء الفيديو الى الاخر. الله اكبر الله اكبر الله, الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله.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 الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه وتعالى. الله ما أصبحنا وأصبح الملك لك. لا إله إلا أنت سبحانك ربي العظيم. الآن شهيد الأزان دخلوا للجامع إن شاء الله. الله يوفق الجميع. الله يسهل على كل واحد ما عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله. يا رب يا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في سوق مدينه السماراء الاقاليم الصحراويه جنوب المغرب 30 10 ألفين واثنين وعشرين لكم الاثمنه ونشاركم معكم أجواء السوق مشايدة الاعزاء كما تشاهدون هذا غادي مشاو تباعوا هذا <تصفيق> يالله, يالله جبتيهم الله يستليك لك اخويا الله سير الله سيارة الله سيارة الله, سيارة الله. هادو عندنا عندهم لا ولاد لا والو. سما أسمع زاد سمارات كاين الله يستر ليك. سير على الله الله يستر لك. أيوه أيوه. الله الحمد مشايخي العزاء. ايوه صباح الخير يا. الله يستر لك. كيف الله يجزيك مرحبا. كيف حالك؟ الله يحفظك هذا سيطرة في 28 ونص؟ 28 حوليات هذه حوليات زينت خويا يووب الله يستر لك خويا يووب هذا هو خويا يووب اسنان الحليب اه اسنان الحليب ايوب باينين حوليات ناضيين والله لا لا آه الله زينت تبارك الله مزيان آه الله يستر لك سرديات حرات هذا خويا يووب عندك اليوم السلعه زينه خويا يووب ياك اخويا لا لا والله ديما صرات الله يستر لك الله يستر خير. خير لك خير سليمان شاو 25 الوحده جمله, جملة. <تصفيق> الله يستر 24, 24 24 جمله حوليات تبارك الله الله يسهل الله بارك <تصفيق> <تصفيق> الله يا رب. 36 يا زين 40 ألف ريال, الف ريال. أقشى عمولة هم الف. الله يسر زينين جداد زينين زينين زينين خويا الله يسر لي. جديان زينين سنه الحليب سنه الحليب ديو الحاج الذي يلعب العزيز ديال ميلود ديال ميلود ها ميلود اه ميلود صاحبنا مازال <تصفيق> ما بان لك والو هادو عطونا فيهم <تصفيق> 36 اي هذا الشيء اللي قال يا ذا الراجل هو وحده يا نيت الله مازال ما بان لك ولا ما بان لك الله يستر لك قد السي ميلود الله يستر هاهو السيميلوت صاحبنا زين تبارك الله صاحبنا سمير الله كاين تما انا الله يرحمنا اخواننا. الله يرحمنا ولدي السيميلوت الله يرحمنا الله يرحمنا شويه اللول بشري شهادة عطاوك 16 لا عطاوك اه, اصطاع عشري. اصطاع عشري. اصطاع عشري. ب... اه. والد... الله يستر لك خويا بش وحدة 16 وحدة هي هي 24 حميد معيزات 14 الوحده؟ الله يستر لك اخويا حميد. والبيئه ديالهم شحال السي كنقولوا 15 15 <تصفيق> الله يس، دايرين السن باقي مشنا شباب. شباب. الله يسخر لك الله يسخر ما تسوق الداخل لهيه؟ اجا خطي. الراجل هو الكساب هذا حدايا السي حميد. الداخل. الاسواق اللي كتمشي لهم و 0 جمعت ثلاثه بنقريره ثلاثه بنقريره تحيه للناس ثلاثه بنقريره رحمنا لاربعه مراكش جميع المغاربه والمشاهدين والمشتركين تحياتي لكم جميعا اللهم يسر الله. لنا يا ربي هذا الخير اللهم بارك يا واحد وعشرين عطاك حميد فهاد النعز والبيع ديالها شحال حميد 26 26 كلستر ديال منين المرقد ديال البدر رحمنا هذ سوف نتكلم عن هذا الله الله نتكلم عن هذا المكان ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن واحد وعشرين نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أبشري <تصفيق> لمن في هاد الحبوب هادي مسكينة. لا ياك ياك الحبوب الغلا يا كيفاش خويا هو ياك. آه ياك. حبوب حبوب الحلو. الله الله. آه. اللي الحبوب العيب آه. للناس صافي الناس ما السلام عليكم <صص> <cabbage> <صفيق> الله يسر تحيه الناس تحيه الناس اه من هنا يا خويا من السوق مدينه السمار تحيه الناس الرحامنا الله يسرها ناس امازيغ ناس المغرب كاملين الله بارك الخير هذا سيدي ما قال؟ يا سلام ما ما يا ما كاينش؟ 51 51 بجوج بحدا والده والده والده ياك <تصفيق> لا لا زينة تبارك الله الله يستر لمولاها زينة تبارك الله يستر اخويا شحال أبي؟ 26 الله يسر لك 25 25 قول لنا شحال 25 الله يستر خير ما غاليش 25 ماليش؟ جديد تبارك الله مشات ليله زاد شباب 25 25000 ريال الله يستر خير 25 ياك باش اه 25 اه راسنا راسنا الحليب جديد <تصفيق> يا, يا الله حمده مسكين هذا يا الله مبرك يا رب الله يستر <تصفيق> <أم. أم>. <تصفيق> ليكم الله يستر الله يستر تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء كنشكركم بزاف على المشاركه ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناه كنعطيكم التحيه من الاقاليم الصحراويه جنوب المغرب الله يجازيكم جميعا تنتواجدوا في السوق مدينه سمارا المواشي تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء انا فوق <تصفيق> اه هنا هي في العربه لا آه. لا الله سبحانه وتعالى كما تتشاهدوا هذاك الناس اللي مجموعين في هذيك اللاندروفر الناس ديال الصحراء ديال الباديه كيجيبون كي المواشي ديالهم في اللاندروفر كاين اللي كيهبط الارض كاين اللي في اللاندروفر الفوق كيبيعوا ويشرو مع في السياره الفوق كما تشاهدون كما تشاهدون كما تشاهدون حتى كي تتوى معال تامعنات كي يخذوا أغلام ديالهم كي هبطوا للسوق شحية الناس سحراوة جميعا الأقلية الصحراويه من مدينة السمارة تحياتي لهم جميعا شدوا شويه هذا الغلام ديال البادية اللهم بارك يا الله يصل الله بايني ديال البادية ####اللهم بارك يا ربي مشاهدي مشيد ديال البلدة الصحراء تحيتي الناس الصحراء وجميع الأقاليم الصحراوية كنحيو الناس الصحراء كما تشاهدي مشاهدي الله ما معطاه والو هاد نطلعوا من جديان. ياسين الجديان وهادو مع الله يستر الله يستر أخوات 53 جديان جديان <تصفيق> ب جديان خارجه اللهم بارك. لا تبارك الله وديك. اول مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه مولاه واللي وصل معنا حتى هذه اللحظه في الفيديو تنحييك وكنشكروا بزاف كما تشاهدوا المشهد ديال دي هازال الناس راه بداو تيمشيو من السوق السوق الناس كترجل بهم ديالها و كترجع اللي باع و شراو احييتي لكم جميعا كنحيي الساطي تحياتي ليك واللي وصل معنا هاد اللحظه هذه شاهي لجميع المشاهدين. الله عبدكم ما تنسونش مش شيء لاز ديالكم. <تصفيق> أمين يا, يا ربي صافي <تصفيق> قلت <تصفيق> يا لكم العزاء. إلى فيديو قادم إن شاء الله, يا الله.